ورجعنا لكم بحلقه جديده، حلقه اليوم ان شاء الله بتكون حلقه اخبار، وان شاء الله في حلقه اليوم نتكلم عن ثلاثه اخبار، طبعا الاخبار اللي معانا في حلقه اليوم آه شوي غريبه وايضا عنيفه. هذا التنوع اصلا اللي مخليني احب هذا النوع من آه المحتوى اللي هو محتوى الاخبار، لانه فيه نوع من التنوع من ناحيه الاخبار ان كانت مثلا اخبار جيده او اوقات تكون اخبار حزينه او من هذه الاشياء، هذا التنوع هو اللي مخليني يعني تحب هذا المحتوى اللي هو محتوى الاخبار عموما خلينا ندخل على الانترو بعدين نكمل الحلقة خبر اول معانا في حلقه اليوم نتكلم عن شخص اردني كتب وصيته قبل وفاته بمدة قصيرة طبعا هذا الشخص كتب في وصيته انه كل املاكه اللي موجوده في الاردن وايضا اللي موجوده في بريطانيا كلها تروح لمؤسسه خيريه اسمها وادي موسى الخيريه لرعايه الايتام وايضا لتكفيف القران صراحه هذه الخطوه خطوه من ناحية أنه يكون الأجر مستمر ووقف خيري لهذا الشخص اللي هو محمد هللات فالله يكتب أجره ويثبته عند السؤال لأنه هذا الشخص توفى قبل مدة قصيرة فالله يكتب أجره ويثبته عند السؤال استخرت الله عز وجل وارتئيت في وصيتي أن أترك كل ما أملك لوجه الله تعالى مؤسسه ايتام وادي موسى ومؤسسه تحفيظ القران في وادي موسى املاكي في بريطانيا وفي الاردن في حلقه يوم من اغرب الاشياء اللي صارت لهذا الشخص الالماني طبعا هذا الشخص الالماني في الاصل كان تاجر مخدرات هذا الشخص كان اتصل على الشرطه اكثر من مره وكانت هذه الاتصالات كلها عن طريق الخطا كيف عن طريق الخطا يعني هذا الشخص كان اتصل عن طريق اللي هو رقم الطوارئ وكان ما يدري كان هذا الشخص نايم واتصل بدون ما يدري فاتصالات تكررت اكثر من مره فالموظف قلق فراح علم رئيسه لانه الاتصالات كانت عباره عن صوت شخير، فعشان كذا هذا الشخص قلق، فراح علم رئيسه، بعد ما علم رئيسه، رئيسه راح لمكان الاتصال، فاكتشفوا يوم راحوا هناك كانوا يشمون ريحة غريبة، اللي هي ريحة الحشيش، فتشوا في البيت ومن هذه الأشياء، فاكتشفوا أنه هذا الشخص يبيع أشياء ممنوعة، مثل الحشيش، مثل مواد مخدرة، مثل كمان المخدرات، ومن هذه الأشياء، فطلع أنه هذا الشخص أصلاً كان مسجون قبل وطلع بكفالة، بس الحين رجع لعادته القديمة اللي هي بيع الأشياء الممنوعات قام الرجال وطالع في تليفونه وهنا كانت الصدمة أنه فعلا هو نايم نام على تليفونه ومن بين كل الأرقام والآيكونز اللي في الدنيا في التليفون هو ضغط على زر الطوارئ اللي بيتصل بالشرطة ومو بس اتصل مرة واحدة لا كمان عدة مرات الخبر الثالث والاخير معنا في حلقه اليوم نتكلم عن رجل من دولة عربية، وهذا الرجل مدمن مخدرات، هذا الشخص كان يجبر زوجته وعياله انه يروحون يتسولون ومن خلال هذا التسول يعني الفلوس هذه اللي جابوها ياخذها ويروح يشتري فيها اشياء ممنوعة، مثل المخدرات وهذه الاشياء، تخيل انه هذا الشيء اللي قاعد يصير، والمشكلة مو هنا، المشكلة إذا ما سبوا هذا الشيء يروح يعنف زوجته ويضربها، من كثر ما عنفها وضربها يعني الحرمة هذه أو زوجته جات لها جروح قوية، تخيل انه هذا الشيء اللي قاعد يصير، بس الحمد لله انه قبل فترة مسكوا هذا الشخص وسجنوه، الحمد لله انه هذا الشيء اللي صار. وكذا يكون خلصنا الحلقة وتكلمت عن هذه المواضيع وانقلتها لكم، أتمنى انه هذه الحلقة عجبتكم وأنها على عنكم، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك وكذا يكون خلصنا ويلا سلام.